لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة و اضغطوا زر الدباس هيا نبدأ هيا نضغط هنا نضغط هنا, اضغط هنا. نضغط هنا هيا نبدأ هنا ايوه <تصفيق> هذا ضعيف جدا نجمهم بالسيف الضعيف لا هيا نواجه هيا عاود تدير الطن او دا يا تراحب نشوفوا، هذا، راح يشيل هذا، راح الناس يهربوا، راح الناس يهربوا، فهمت؟ فهمت خلاص؟ هذا لازم تورو، هذا لازم تورو، هذا لازم تورو، هذا لازم تورو هذا لازم تورو هذا لازم تورو هذا لازم ه تطوره هذا تطوره هذا تطور ما هاي. هيا. البرسيونجز. بلا بلا بلا. أنا لا أتعلم التعليمات. تعال! يا ترى ما هو خذوا لا Cheers. نوصلها نوصلها امسحلها وصلها وصلها نوصلها هكذا سمعتوني هيا طو طرنتا طرنتا لا نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو انا اعرف التعليمات يا صديقي اعرف اعرف اكتب كل الميكس شوت نو no. على انت تضحكي بيا انت مستحيل انت مستحيل انا مستحيل انا انا انا انا مستحيل بحني هون بدك بابا لا. انتهيت. Okay, okay. Hi, y'all.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 هذا جيد هذا جيد سوف لي يعني ده ده اه بس بقى امشي أمشي، أمشي، أمشي. أنا بس. كده. تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك من هناك Thank okay. you. حي عطينا ايو تبي تبي هذه الحلقه الاولى وسوف اكمل المرحله نو نحن نحن نحن نحن نحن باي باي. هذا هو كل مقطعنا يا أصدقاء أراكم في الحلقة القادمة دوك تشوف مرحبا هيا باي باي